jsou kivadlové hodiny. Jejich kivadlo kmitá ze strany na stranu a pohybuje se v pravidelných intervalech. Je náročné od toho otrhnout oči. Co je to ale kmitavý pohyb? Kde se s ním můžeme setkat a v čem nám může být užitečný? Kmitavý pohyb si potřebujeme vysvětlit zejména kvůli vlnění. Tím se budeme zabývat v pozdějších dílech této série. A jsou to právě kivadlové hodiny, které jsou skvělým příkladem kmitavého pohybu. Kmitání je periodický děj, to znamená, že se neustále opakuje. Nejkratší doba, za kterou se pohyb opakuje, je jedna perioda. Průběh výchylky během jedné periody nazýváme kmit. Polovina kmitu, tedy průchod pouze jedním z vrcholů grafu, se nazývá kiv. Dobu trvání kmitu lze nastavit změnou délky kivadla. Kromě kivadlových hodin si můžeme ukázat i další příklad kmitání, kterým je náš exponát tlumené kivadlo. Už jste si určitě stihli všimnout, že každý kmit má v grafickém znázornění svůj vrchol. Tomu se říká amplituda, která označuje největší výchylku od rovnovážné polohy. Ale proč se tohle kivadlo nazývá tlumeným a jaký to má vliv právě na amplitudu? Po určité době totiž zjišťujeme, že vrcholy kmitů se postupem času zmenšují, až nakonec kmity zaniknou úplně. Mohou za to odporové síly, které na kivadlo neustále působí, zejména tření. Kromě tlumeného kivadla rozeznáváme ještě kivadlo buzené neboli nucené. A skvělým příkladem takového kivadla je houpačka. Člověk, který se houpe nebo ten, kdo se jej snaží rozhoupat, dodává houpačce svým pohybem neustále energii. Amplituda je zde v tomto případě konstantní a nezmenšuje se. A nyní se vracíme zpět k našim kivadlovým hodinám. Ty jsou spíš dnes v nebo zajímavým retrodoplňkem v domácnosti. Ukazují nám ale, jak velký význam mělo kmitání pro náš současný svět. Dnes s využitím kmitů dokážeme měřit čas ještě mnohem přesněji. A to díky atomovým hodinám. Jedna sekunda je totiž od 60. let 20. století definována jako 9 192 631 770 kmitů atomu prvku Césia. To je velmi přesné číslo. A to je to, co činí atomové hodiny tak výjimečnými. Přesnost. Jsou tak přesné, že jejich maximální odchylka je pouhá jedna sekunda za 158 milionů let. Přesné měření času mělo zásadní význam pro lidstvo. Umožnilo nám propojit celý svět a vytvořit moderní společnost. Znáte to? Čas koná kivy, tedy divy.